Це вправа – маятник. Михайло Шаблій виконує її в спортзалі пожежної частини, де працює. Каже, це одна з найскладніших вправ на турніку. «Треба дуже мати сильні м'язи кору, мати силу підняти ноги вгору гороті та втримати в певному положенні. Прокручувати з однієї сторони в іншу». Рятувальником чоловік працює 6 років. Каже, скільки разів за цей час виїжджав на пожежі, вже не пам'ятає. Це один з автомобілів, на якому ми виїжджаємо на пожежу. Зазвичай на виклик в такому авто їдуть не менше трьох пожежників та водій, розповідає Михайло. Три таких машини 28 листопада 2019 року приїхали гасити пожежу на вулиці Привокзальній в Тернополі. Тоді загорівся підвал будинку. Через це рятувальники евакуювали більше 50 людей. Цю пожежу гасив Михайло та ще 18 рятувальників. Він розповів, за що любить свою роботу. Ну, «В першу чергу, ми рятуємо людське життя, робимо дуже хорошу справу, за що нам люди дякують завжди. А це кадри пожежі, яку Михайло Шаблій гасив 24 березня в центрі Тернополя. Там горіла база спецзв'язку. Через задимлення 20 пожежників годину працювали в кисневих балонах. Один такий балон важить близько 16 кілограмів. З ним чоловік може віджатися 70 разів. Михайло тренується тричі на тиждень. З екіпіруванням в становій тязі максимально він може підняти 220 кілограмів. В присіді – 215 Лежача піднімає штангу вагою 180 кілограмів. Звичайно, зайняти спортом допомагають мені триматися в кращій фізичній спорту та краще виконувати свою роботу. А це відео з останніх змагань, в яких брав участь Михайло Шаблій – чемпіонат України з класичного пауерліфтингу в Коломиї. Він відбувся 22 травня. Чоловік виступав у ваговій категорії до 59 кілограмів. Михайло Шаблій, який забезпечив вже собі чемпіона України серед чоловіків, у ваговій категорії до 59 кг. 207,5 кг замовляє Михайло на на другу спробу і вага зарахована. За сумою триборства Михайло Шаблій підняв 507,5 кілограмів. Так він виборов одразу чотири нагороди – зажим лежачи, присяд, станову тягу і триборство. Каже, далі хоче встановити рекорд України в становій тязі – підняти 235 кілограмів з екіпіруванням. І готується до Чемпіонату України з пауерліфтингу наступного року. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.